السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك Oh, yeah. قال الله قليلا في الحبيب فقد جاء تعبيره بالفعل الماضي في قوله تعالى ووجدت الظالم فايه? هاك هاك هاك 16 الله يفتح عليك والتمانية بتوع العصر 24 أحسب معايا بسرعة والتمانية بتوع المغرب 32 والتمانية بتوع العشا يبقى 40 5 8 الله يفتح عليك 10 تنفع تقول كده اليوم 40 40 مرة شو شوف في, في الصلاة بس 40 مرة ده ما حسبناش النوافل ولا حسبنا قيام الليل ولا حسبنا صلاة الظهر ولا حسبنا التراويح ولا حسبنا سعة قيام القلب دي وصلاة الجنازة ما عليك الفرق الفرق بين الاثنين يا حاج الدين الفرق بين الفرقين الاثنين السيد ابراهيم ذكر في الاخرين لكن السيد محمد هو طاب والحبيب فاضل السيد ابراهيم ذكر في الاخرين السيد محمد ذكر في الاولين وال ايه الفرق الأولين والآخرين واللي مذكور الاولين بقى او خلاص تعال يا سيدنا عيسى بن مريم في الانجيل ثم نجيب يا عيسى بن مريم جئت في أمري وَلَا ترى أَسْمَعُ صدقوا من نبيه العربي صاحب الجبل والتاب تروح <تصفيق> والله يا في 2006 ولا كنت في كاليفورنيا واحد غير مسلم دخل المسجد فإيه موجود سيدنا محمد بيصلي التراويح بجزء كامل وبيركعوا بيسجدوا لله بقلنا ساعتين أو أكثر فقال إن هذه إن هذه We'll show you oh.